Na úvod je nutno poznamenat, že kostel je v majetku města Hradce Králové od roku 1935, kdy do Hradce Králové byl dovezen nikoliv jako kostel, aby doplnil soubor kostelů, ale jako památník padlým v první světové válce. O tomto nám svědčí pamětní cedule, která je na vstupní brance. Na té pamětní cedulí je také zmíněno jméno starosty Pilnáčka. Z jehož nevyplacené odměny ten kostel byl zakoupen. Historie toho kostelíka, co se týká jeho umístění v Hradci Králové, je naprosto, naprosto ojedinělá. Od myšlenky přestěhovat jej ze Slovenska do Hradce, Vyřídit formality na Slovensku, vyřídit formality v Čechách. Převozu a znovu postavení uplynuli tři měsíce nebo tři a půl měsíce. Myslím si, že je to naprosto pro nás neuvěřitelná doba a platí-li tedy jakési rčení Historia magistra Víté, tak se rozhodně máme co učit. Doufejme, že tady kostel bude stát dalších nejméně 100 let a doufejme, že bude mít hodně nadšených návštěvníků.